Не ходячий. 50 булок візьміть на, на штунди, так на штундах у нас вдома вигружені два виждають. І що Ми заїдемо на штунди, витинемося. Від Приморського до Плавнів – 17 кілометрів. Люди вже рік живуть там без електрики, газу та води. Цього разу волонтери привезли ліки і теплий одяг. Потрібно нам лікарство.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 Аккуратно. По одному сюда будут приходить люди и получать то, что у нас здесь есть. Вы тут сама живете? Нет, с дедом. С дедом? Да, Дед там где-то за хату я. Нормально, помаленько живем. Вон дедушка идет. Нормально? А что? Пошел еще. Конечно, погано, чтобы стрелять, как бы оно закончилось. Доброго дня. А как вы тут живете?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 Щас, о! О, красота! Красотіще! Холодно ж було на дворі, ну куди їх? На сарайчика трошки не вистачає, і ми вирішили їх сюди помістити. Можна на одно стоїть. Це Вася в нас ком ручний, діти граються. Тут ще свині, там свині, кози.